اور ہے حضور پاک سلات وسلام نے بیان فرمایا مفہوم ہے سلاۃ آپ کو جب پیدا فرمایا نا تو آکا کریم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم چل تجھے نا تیری اولاد کی زیارت کرواتا ہوں آج اپنی اولاد کو دیکھ تو فرشتوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ صلاح و سلام کو المختصر اپنے ساتھ لیا اور جہاں پر سارے انسان جو ہیں روحیں جو ہیں وہ ایک نور کی شکل میں تھی وہاں پر لے گئے اور دکھایا کہ اے آدم یہ دیکھیں یہ ساری آپ کے اولاد ہیں ہم بھی اس میں تھے نور کی شکل میں تو ایک نور نا چمک رہا تھا اور اس کی چمک سب سے زیادہ تھی حضرت سیدنا آدم علیہ صلاح وسلام نے پوچھا کہ اے فرشتو یہ کون ہے جس کا جس کی روشنی اتنا زیادہ ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ بابا جی یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے یہ نبی ہے تو پھر پوچھا کہ اس کی عمر کتنا ہوگی کتنا سال یہ جئے گا تو فرشتوں نے بتایا کہ ان کی عمر ہے ساٹھ سال اس وقت سے ساٹھ سال ان کی عمر ہے تو حضرت عدم علیہ صلاحت وسلام نے آگے سے فرمایا کہ یار خوبصورت بہت ہے لیکن عمر بہت کم ہے لہٰذا ایسا کرو میری عمر میں سے چالیس سال نکال کے میرے اس بیٹے داؤد کے نام لکھ دو تو فرشتوں نے رب تعالیٰ کی طرف دیکھا کہ بار تعالیٰ کیا کرے تو رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جیسے میرا خلیفہ کہہ رہا ویسے کر دو اس کی عمر میں سے چالیس سال نکال کے اس کے بیٹے داود کے نام لکھ دو پھر ایسے ہوا جب آپ کا وقت ابھی قریب آیا فرشتے لینے آئے تو آپ نے آگے سے کہا کہ ابھی تو میرے چالیس سال باقی ہیں ابھی تو چالیس سال میرے باقی ہیں انبیاء بھی آپ کو اپنی عمر کا پتہ ہوتا ہے تو فرشتے کہنے لے کہ بابا جی آپ نے تو وہ چالیس سال اپنے بیٹے داود کے نام لکھ دیے تھے وہ تو ہم نے تب بھی درج کر دیے تھے وہ تو اب آپ کے نہیں رہے اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا تو پھر اس روایت سے مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ اللہ کے نیک بندوں باپ کا نہ بس نہیں چلتا باپ اس چیز پہ طاقت نہیں رکھتا اگر اس چیز پہ بھی بس چلتا ہوتا نا تو باپ آج اپنی عمر بھی کاٹ کر ہمارے نام لکھ دیتا کہ میرے حصے کی عمر بھی میرا بچہ جی چاہیے حضرت جی آج ایسا نہیں ہے ماں باپ ہمارے لیے کیسی دعائیں کرتے ہیں اگر ہم بیمار ہو جائیں نا تو ہمارے ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عمر بھی ان کو لگا دے اگر ہمارے ماں باپ بیمار ہو جائیں بزرگی کی حالت میں بڑھاپے میں تو ہم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ساتھ کیا دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب اس کو سنبھال ہی لے تو نہیں کہتے ہم ایسے ایسے کہتے ہیں کہ اب نہیں سنبھالے جاتے باری تعالیٰ بھی ان کو سنبھال لے اب ان کی عمر پوری ہو چکی ہے ماں باپ کی محبت کیا ہے اور بدلے میں ہماری محبت کیا ہے ان کے ساتھ زیرو انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا رات دن ایک کر دیا زمانے کی گالیاں سنی لیکن ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ بن گیا کہ ماں کی شان کو بڑھا دیا گیا اور باپ کی شان کو ختم کر دیا گیا جیسے باپ کچھ کرتا ہی نہیں ہے گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا میری ماں کی دعا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوا دیا میرے پیرو مرشد کی دعا ہے ابا کدھر گیا ہے وہ باپ کدھر گیا جس نے تیرے لیے اوور ٹائم لگایا تھا وہ باپ کہاں گیا جس نے تیرے لیے لوگوں کی گالیاں سنی تھے وہ باپ کہاں گیا جس نے رات دن ایک کر کے تجھے پڑھا لکھا کے اتنا بڑا کر دیا کہ آج تیرا نام ہے حجی یہ میری ماں کی دعا ہے ماں دعا کرتی ابا نہیں کرتا حضرت جی ماں نرم ہے کوئی معاملہ ہو جائے نا تو ماں جلدی پھوٹ پڑتی ہے رات کو بچہ دیر سے گھر آئے نا تو ماں تڑپ اٹھتی ہے لیکن نیند ابے کو بھی نہیں آتی ابا تھوڑا سخت ہوتا ہے اندر سے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا جب ہم سو جاتے ہیں پھر وہ اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے کہ میرا بچہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے وہ ہمارے سامنے بیان نہیں کر سکتا لیکن کرتا تو وہ بھی ہے تو صاحب وہ جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے نا آج ان کا نام ہے اور جنہوں نے خدمت نہیں نہ کی آج وہ اپنے بازوں کے اوپر نا دندیاں کاٹ کاٹ کے روتے ہیں چیختے ہیں کہ ہائے ہمارے ماں باپ چلے گئے چھوڑ گئے ہمیں اور یہ حضرت جی تب پتا چلتا ہے کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے یہ تب پتا چلتا ہے جب گھر سے ماں جو ہر وقت ہمارے لیے دعا کرتی ہے وہ اٹھ جائیں جب باپ چلا جاتا ہے نا حضرت جی پھر گھر کے اندر صدقہ اور زکوۃ کے دروازے کھل جاتے جب تک باپ زندہ ہوتا ہے کوئی صدقہ زکات نہیں آتی اور جب باپ مرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھنے درخت کی چھاؤں کے نیچے سے ہٹا کر کسی بندے نے ہمیں جون جولائی کی تپتی دھوپ کے سامنے کھڑا کر دیا اور جب ماں مرتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ حضرت جی سب کچھ ہی ختم ہو گیا کچھ نہیں باقی بچا تو ماں باپ کی دعائیں نا رب تالا سے ملا دیتی ہے ماں باپ کی دعائیں نبیوں سے ملا دیتی ہے